<laughs> you know you are, girl. girl. Yes, you you are, girl. Yes, you are, girl. Yes, you are, girl. Yes, you are, girl. قلبي جيالي تلك انا ريجالو لالالا وينا اندوزو جانا سفف ميلانو قلبي جيالي تلك انا ريجالو وينا اندوزو جانا سفف ميلانو يا شيخان خطاما ويا ليلي ويا ليلي ويا ليلي تخافي حياتي انت ونقصتي كاني فواج ملي قلت لك كان بيك خريرة ما كنتش مفواج بغيت انا غالي في بالك بالما تجي كان بالي انا حتى والفت نجي نشوف جوالك ونجي ماشي بلونش أنا و كنتي ماشي بلونش أنا ماشي بلونش أنا ويييي غير نجي بوحدك لي بغيتك بلا ما تكتبي باينة في بلا ما تقولي أنا خليتك نجي كاينة نجي حبيتك يا شي غرق في الدمار و كنقولك ياليلي نشوفك في القمر و غالية عليك ياليلي ياليلي عفاك يا غير كوليجيالي ياليلي بغيت أنا من كل لك ضويلي